يا اهلا وسهلا النهارده ان شاء الله هنعمل بطاطس ماكدونالدز اقرب طعم البطاطس ماكدونالدز بجد مقرمشه ومش هتطرى منك ابدا هنعمل ايه هنجهز خل وملح ونقطع البطاطس كلها تكون متساويه الحجم ننزل بقى البطاطس دي في حله فيها ميه يعني فتره على نار عاليه تغلي ونضيف معاها الملح والخل لحد لما تخرج النشا كله من البطاطس بعد كده نصفيها وننزل فيها برضو بميه ساعه من التلاجه بعد كده نكون طبعا مجهزين الزيت مقدوح كويس قوي ننزل بقى بالبطاطس تتحمر مش تاخد وقت منك خالص لان هي قريزى اصلا وعده سلق بتاعها فى الميه بعد كده هتلاقى تحسى بالبطاطس وهى بتقرمش حتى وانتى لسه فى الزيت تطلعيها تصفيها وتاكليها بالهنا والشفا بجد طعمها حلوة قوي وكمان متحدقة ومتظبطه والخل منشفها ومخليها مش شاربه زيت ابدا جربيها ان شاء الله تعجب